На майданчику біля кургану Національної єдності та музею історії запорозького козацтва на острові Хортиця клятву склали півтори сотні майбутніх військових – учні Запорізького обласного ліцею-інтернату «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату та Луганського обласного ліцею «Кадетський корпус імені героїв молодої гвардії». Ви зробили цей вибір не через гарну, гарну картинку в кіно, не через романтизм у книжках, а часи реальних бойових дій на Сході України. І сьогодні я не бачу тут дітей, школярів, колишніх дев'ятикласників. Переді мною стоять чоловіки. Право зачитати клятву ліцеїста надали другокурснику-захисника Руслану Колявцю. Присягаємось! Відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїста. Готувати себе до військової служби, як майбутнього українського офіцера. Клянемось! Я вважаю, що я був найбільш достойний, бо я намагався вчитися і розуміти всі ці строєві прийоми та військову саму службу. Я десь у шостому класі зрозумів, що звичайна громадська діяльність може ні до чого не призвести, а поступивши до військового ліцею, я зможу допомогти своїй рідній державі. Багато наших випускників нагороджені бойовими орденами і медалями, а два з них є героями України. То Микита Яровий, на жаль, посмертно, і Валерій Чубенєєв, живий, служить, бажаємо здоров'я, успіхів. Для ліцеїста Луганського навчального закладу Давида Блошиці урочиста клятва це ще й обіцянка звільнити рідну землю від ворога, каже юнак. Дуже треба для нашого часу, для країни, захистити її, бо це наша земля, наш край. А тебе є ще військові, може, в родині, чи ти перший? Ні, Немає. я перший. Юнаки 15 років прийняли рішення навчатися у військових ліцеїв, завдання яких – підготовка до служби у Збройних силах України. Я пишаюсь тим, що сьогодні присутні мої підопічні ліцеїсти Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який тимчасово знаходиться у місті Кремінна. Але наш ліцей ми не перейменовували. Він був, є і буде Луганський. Вперше запросили на хортицю для складання урочистої клятви ліцеїстів одного з найстаріших в Україні навчальних закладів із посиленою військово-фізичною підготовкою – Криворізького ліцею-інтернату. З дня заснування у 1987 році там підготували до військової служби 4,5 тисячі випускників, каже начальник закладу Віталій Юрченко. Всі ліцеїсти повинні будуть змінити офіцерів-командирів, які сьогодні отримують бойові прапори, через декілька років на їх в бойових постах, виконуючи бойові завдання. В них дуже піднесений настрій, але, скажімо так, були ті ліцеїсти, які не потрапили до строю в число найкращих 53, то вони трошки засумували. Я вважаю, що я сюди потрапив, тому що я маю непогані оцінки та не, не маю зальоту. Немає проблем з дисципліною а ще я буду заступником командира 11 го взводу. Після складання клятви ліцеїстів відбулася урочиста церемонія вручення бойових прапорів та стрічок почесних найменувань командиром 13 підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України та інших військових і силових формувань. Сьогодні ми отримали імену стрічку імені Михайла Грошевського 11-ї бригади Національної гвардії України. Великий політичний діяч, перший президент України і ми будемо з гордістю носити його ім'я. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.